آه واحد آه الاخوه آه يعني متالم من انه وقع في جريمه الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبه وما هو جزاءه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجه ابيه نفس حفظ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقع في اللعب الله عز وجل صادق صادقه توبه نصوحه ولا يبين ما وقع من الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا ما من فعل بها ولا فيته الى الله ويطلع الصادقة الصادق والنصوح على الامور الثلاث الاول الندم على الماضي والثاني الاقلع من السيئه وفكها من الله وتعليما لله والثالث الا يعود يعزم لا يعود الى المعصيه اذا ترك المعصيه وندم على المضى وعزم لا يعود صادقا صدى الله عنه سبحانه حتى الكفر حتى من الكفر بالله اما ان يبين هذا من المجاهره ولا يجوز ان يبين لان المال الله وألا يبين وقع من يتوب إلى الله عز وجل. أما اللي وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير مدى يقام عليه حد يجب أن يقام عليه حد. كان زنا أو رباط يقام عليه حده. كان بشراً الزنا إلا المئة. يلد ويغرد عام. وإن آه كان قد تزوج يرجع للتجارة حتى يموت. أما اللائق كان بشراً غيباً. من فعل الرباط وهو قد بلغ الحلم يبقى المطلقة ولو ما الحديث ما وجدتم يعمل عمل قبل فقط وفاعل مفعولكم. لا لا لا لا اما يا شيخ كان بالنسبه للمفعول به مختصر فوق الفاعل. نعم، لكن هذا حاله حاله. اما اذا كان مثلا غيرك فلا جميعنا. نعم. اعد الحديث يا وجدتموه ما وجدتم يعمل عمل قبل فقط وفاعل مفعولكم. الحديث قال: لعن الله ما عمل عملا قبل لعن الله ما عمل عملا. ومن يؤتى نعم الله من عمل قبول فالواجب على من وضع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره ان يتوب الى الله توبه الله بينه من الله سبحانه وتعالى فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى نشكر الله السلامه والعافيه <تصفيق>